اهلا اهلا ده اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا ايد اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا يا اهلا يا Yeah, yeah You go a shair. I'm a good guy, but I kill him like a villain I'm a good guy Yo, yo It's been a long time since I hopped on a beat that similar I was telling myself Let's do something irregular, nothing in particular to talk about what? I gotta stay so beating before I get your mouth shut Shh. استكن على ريكسي أحرق كود موش عن نفس اللحن حريقه قلت لازم اركب ام وجوش عندك فلوس عندي فلوس عندك, عندك يوز عندي موز تملك بروز املك بروز يو ولوز بروز لا زال عندي الكثير عشان في فيلا علي عدو عشان ادس فيه جمهور لازم ارضيه ناقد لو حاقد برد الساكت أغلي عدو ولا دود هو المخ الفاضي فلازم احبيه فول قالوا امسيز حقي نفس قالوا ربهم كامل بس بدون في نقص في بخس ما ابغى الفيت لان عزيز على سيم سيطرين جيتو تيم تيم با. قالوا فيسهم حقيقي نفس قالوا ربهم كامل بس بدون في نقص في بخص ما بغل فيه عزيز نفس على سيم سيطرين جيتو تيم تيم لا بد لا بد شيء different way without لما ترسم عروسيها هيريك ورسم من التبيت تركين أكثر لسمين شيء different way without لما ترسم المنع على البيت شاتل مائل له قاتل فاعل مات لكلمه من عائد لماذا كنت قاطع عن الراب صابح حسامي جن مبالي مباليا بمن افكار سارق ماهرن شوف ما باقي عايش في حاله دي جافو ما حد شايف ظلو ويقول الكل بيقلدوه ما حد سامع عن فنو ويقول يحبوا يسمعوه ما هو صايغ فنو ويزعل من اللي ينتقدوه يجيك يقول لك رابنا هو افكاره ناقصه هو افكاره هابطه هو اقارى ستابي يجيك يقول لك رابنا هو افكاره ناقصه هو افكاره هابطه هو أنا ضايع في تنقده خلو يرد على نفسه صاقل يتخيل ناس يدسو مدري مين الساكو وناس أنا ولا هو بدري عسين اللي يجعب ربي ما في أخو أخو كلا. <متصفح> سمعت بومباب كلماتي <تصفيق> تستاذن تكسرهم الباب ريقي جاز رم بين غني بوب انجاز غين الراب صاير فلنطق تقمو انجاز يا راب الحجاز يمتاز بصيغة مجاز لكم حجاز للراب مركاز لكم اما حجاز فني فاز دون فيوز جاب للكل وسورس انديجرام دون فلوس لاك دويسكو دو سورس انا زو جاربو الهو بعدو نو مو on ونا بدي ما حد يقدر يعدينا. انا الزو جاربو الهو بعدو نو Come on! Run. Run. So bro, bro. Oh, turn, bro off. turn off!